Η πατρίδα μας η Λιώλουστη υποδέχεται σήμερα την εθνική μας εορτή. Η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά πάντα λίγο πιο δυνατά εδώ πέρα στα Γιάννενα, στο Καλπάκι, στην Ήπειρο. Γιατί εδώ πριν από 82 χρόνια αμυνθήκαμε απέναντι σε μια πρόκλητη επίθεση και η γενιά, αυτή η γενιά του 40, έκανε το χρέος της απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στην ιστορία. Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, σε αυτά τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπερηφάνεια. Μια πατρίδα πιο ισχυρή, μια πατρίδα πιο ασφαλή, μια πατρίδα πιο ευημερούσα, μια πατρίδα πιο δίκαιη. Και είμαι απόλυτο σίγουρος ότι αυτό θα το πετύχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.